Порожні вулиці, розбиті будинки та покинуті домашні тварини. Так виглядає місто оріхів, яке ворог більше року обстрілює із авіації та артилерії. Збираються містяни, які не виїхали із міста у пункт незламності. Сюди щодня приходять понад дві сотні людей, аби поїсти гарячої їжі та погрітися. Пані Ірина тут заряджає телефон. Каже, вдома немає світла, тепла та води. У квартирі дуже холодно, вікна вибили ще в мою місяці, і ми забили ті вікна, і ні сонце, ніде нічого не поступає. Вчора вітер зірвав усе, ну не все, ну, а порвав пленку, порвав страшне. Опять сьогодні забивав, повна хата води, дожди йдуть і йдуть, і пленку обриває. Відстань у 7 кілометрів щодня на велосипеді. Долає волонтерка Людмила. У будь-яку погоду, попри небезпеку, поспішає на кухню, аби готувати гарячу їжу для Оріхівців. Ми чотирьох відерні варимо здорові каструлі. Кожного дня ми готуємо на 200 з лишнім чоловік, 235, коли скільки. «Немає світла, газу і людина проживає в квартирі, розумієте самі, що ні на чому навіть зігрітися, приходять у підвал, щоб навіть посидіти, зігрітися». «Страшно, як кусим. але думаємо, що ми потрібні тут». Останні три тижні ворог посилено гатить із артилерії та застосовує авіаційні керовані бомби, розповів заступник начальника Державної пожежно-рятувальної частини Дмитро Мальований. Авіаналіти такі, зараз набагато частіше обстріли. Авіаналіт зараз набагато частіше став. Якщо до граду артилерії ми вже звикли, знаємо, як реагувати, то до цього ще ні. Наслідки дуже великі. Воронка метрів десять. Багато домів, кварталі без даху, без вікон. Дуже тяжкі наслідки. Розбитий повністю у нас рез, розбита, розбитий навчальний виховний комплекс Сузір'я від одного удару цієї клятої ракети руйнується 6 70 до будинків. Горять, вигорають. Та попри це в Оріхові готуються до Великодня, каже Любов Ярова. Завдяки волонтерам облаштували у пункті незламності піч, де випікатимуть паски. У нас є жінки, які вже почали зносити ізюм, рецепти, все, що треба до паски. Наша головна така мета. Ви знаєте, об'єднати всіх, щоб ті чоловіки підкидали дрова, щоб ті жінки пекли паски, щоб люди просто чимось були зайняті. До великої війни пані Любов заздалегідь готувалася до свята. Нині каже, це поняття для кожного українця назавжди змінилося. «Ми віримо в те, що ми не забуті, а раз ми так от разом, то не сьогодні завтра вже очікувана велика перемога». «Просто зібратися разом, поспілкуватися, згуртуватися. Ну, я вважаю, що це край необхідно зараз». «Сьогодні моїй внучечки день народження, вона мені передала тортик. Оце і все свято. А радості нема ніякої». На Великдині у пункті Незламності освячуватимуть паски онлайн, а місцеві готуються до імпровізованого концерту. Хлопці-аматори вже репетирують музичні виступи. Альонан Анталуха, новини на Суспільному, Запоріжжя.